یار کتنا بڑی دکھ کی بات ہے اگر ہمیں ڈاکٹر منع کرے کہ یار تھی یہ چیز نہیں کرنی یہ نہیں کرنی یہ نہیں کرنی ہم اس کے کہنے پہ رک جاتے ہیں اگر ایک طبیعت ہمیں دوائی لکھ کر دیتا ہے کہ تجھے یہ مرض ہے تھی یہ کام نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے تو ہم اس کی بات مانتے ہیں تو یار وہ جو آسمانوں پر رب بیٹھا ہوا ہے اس نے جو ہمیں کافی سارے کاموں سے منع کیا ہے تو ان سے ہم کیوں نہیں رکتے ان سے ہم کیوں یار دنیا کا طبیب ہمیں جو بات کر رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ وہ ہمارے فائدے کی بات ہے اس میں ہمیں جناب اس میں ہمیں چھوٹ مل رہی ہے ریلیف مل رہا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں آنا جو نا آج دشوار لگتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات دوسرا اس در پہ آ تو صحیح تو اپنے سر کو جھکا تو صحیح اور اپنے دل کو منانے کی بات ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے ساری بات صرف یہاں کھڑی ہوئی ہے کہ اپنے دل کو منا لے کہ تیرا دل کیا کہہ رہا ہے اپنا دل کو دیکھو کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے وہ ہمیں کس سائیڈ پہ لے کر جا رہا ہے صرف اس کو منانے کی بات ہے بھائی رمضان شریف کے جتنا روزے گزر گئے اگر ہم سے کوئی غلطیاں گتا گیا ہوئی تو اللہ رب عزت ہمیں معاف فرمائے ہماری تو عبادت کسی لائے کی نہیں ہے بھائی ہماری تو عبادت ہمارے روزے ہماری نماز تراوی تو دکھاوے والی ہے بھائی اگر ہم روزہ رکھ لیں تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے سب سے بڑے نیکی ام ہیں اگر ہم تراوی پڑھ کے چلے جائیں تو دوسرے ہمیں حقیر نظر آنے لگ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے گریز کریں اللہ نے توفیق دیا ہے ٹھیک ہے ہم نے روزہ رکھ لیا جنہوں نے نہیں رکھا ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی توفیق عطا تا فرمائیں تو میرے بھائیوں جتنا رمضان گزر چکا جتنا گناہ ہو چکے ان سے توبہ کر لیں اور آگے سے نیت کریں کہ روزہ صرف آنکھ کا اور زبان کا اور یہ کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں بلکہ ہر چیز سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے اور ساری زندگی اپنے آپ کو ایسے رکھنا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں تاکہ موت جو ہے وہ عید کی طرح آئے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے گریز کر کے رکھیں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں روزے کا اصل مقصد جو ہے روزے کے جو آگے جو طور طریقے ہوتے ہیں اسی حساب سے روزے کو رکھیں اس کو گزاریں زندگی سوکھی ہو جائے گی میرے بھائیوں اللہ رب العزت ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو بقیہ رمضان المبارک رہ گیا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلوم میں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق کا فرمائے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے